Mostanában hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy egy jól működő demokrácia nem az ők és a mi állandó boxmetsze. Helyi választásoknál sem arról van szó, hogy egy uralkodó csoportra szavazunk, akik utána a következő választásokig azt csinálnak, amit akarnak. Az önkormányzati választások, mint amilyen az őszi is valójában arról szólnak, hogy felelős képviselőket választunk magunk közül. Olyan embereket, mint a töri tanárod, a sarki virágos, vagy te magad, akikről elhisszük, hogy az elkövetkezendő öt évben a mi érdekeinket fogják képviselni. És mivel az a dolguk, hogy minket, választókat képviseljenek, valahogy el is kell mondanunk nekik, hogy milyen problémákat látunk a környezetünkben. Én itt lakom nem messze, és feltűn nekem ennek az utcának a felújítása során, hogy ez nem lett olyan tökéletes. Megmutatom, mi az, ami nem tetszik. Nem csak nekem, másoknak sem. Hogyha megnézzük a járda és az úttest közötti részeket, hát akkor ez ilyen, ahogy itt ez látszik. Mert például ez az oszlop környéke, ahogy kinézhet, Ugye a cél az lenne, hogy egy városiasabb környezetet alakítsunk ki. Hát ez mindennek néz, csak nem városias környezetnek. Felkeresték Cotter urat, aki el is jött és beszélgetett velük, de ennyit tudok a dologról. Igen, tehát hogy, hogy azért hozzá eljutott ilyen jelzés, mert megkeresték konkrét problémákkal, hogy miért olyan, miért nem, miért nem De választ nem kaptak? Hát néhány helyen történt kisebb intézkedés, máshol meg nem. Jó napot, Jó napot kívánok! Mutatom a népeknek, hogy milyen ez, ez a práca. kocsi felhajtó. Uh -huh. És ezt a szép füvet kiültette? Bizony. Gondoltam. Az, az önkormányzat, amit ültetve, leljebb meglátja, tele van parlakfúval. Uh -huh. Minket jön az eső. Nagy kevésű útra lehetessék oda nézni, uh -huh. oda emelkedni. Minden jön ide. De minden ide jön, a varázsba, meg hátra a... Befolyik? Befolyik, ugye? Befolyik a Hát a múltkor a vízor ment a Az utolsó esővé. Beáborító. Ő megkereste már a helyi képviselőjét ezzel nagyképű úr, nem tudom, ő valami vezető volt, szóltam neki, olyan hangnemben beszélt az emberrel. De az a, a az építők, a, a kivitelezők. Nem tudom, milyen kocsival volt egy nagyon nagy képű öntelt, ő leszarom, ez volt a válasz, menjen az önként. Írunk egy közérdekű beadványhoz? Én köztek. nem sem. De én megírom, csak meg, ön segít. Csak meg, az, én az én segít, hát aláírja, aláírja Aláírja nekem. Adja a kis nevét, hogy a maga feljáróját csinálják tessék. meg. Nem szeretne. Tessék. Jó, tessék. én ebbe tudok segíteni. Én meg azt mondom, hogy ezt a, úgy kellene ezt a munkát átadni, ahogy minimum Ezt volt. szeretném elérni? Minimum Hát volt. ezt szeretném elérni. Ez De szabort. én nem akarok senkinek neki menni, ez felháborító. De ez nem neki menni. menés. Nem neki menés, hanem al mi? Választani? Hát de akkor mi fog változni, Semmi. ha nem jön, ugye? Eladjuk a házat. Tényleg? El akar költözni, nem, nem mondja. Komolyan. Nem olyan rossz hely ez. És miért nem gondolja, hogy önne, ha ezt jelezni, akkor lenne de, megoldás? Nem megyek én bele ebbe ilyen dologban. Már... De nem, a, én, én az Eleven gyárna, a civil csoportnak vagyok az önkéntese, és mi rengeteg beadványt adunk az önkormányzathoz, és kapunk mindig választ, és én azt remélem, van, hogy van, most értelme. ezt az most, Van, van értelme. Ezt, ezt most, az egész ezt hogy utcát lehet hogy És lehet... ezt szeretném, hogyha helyrehoznak. De ezt hogy lehet De ez önök is kellenének. Azt hinnéd, hogy egy képviselőnek púpa hátán egy ilyen megkeresés. Van bár hivatalos formaság, de a képviselődel kapcsolatban lépni, általában egyáltalán nem egy nagy kaland. Nézz el a településed önkormányzatának honlapjára, és deríts ki, hogy ki a te választókerületed területi képviselője. Ha megvan, egyszerűen hívd fel, üzenj neki a megadott e-mail címen, vagy menjen a fogadó órájára! Az Adi Endre utca végigjárása után most a tapasztalataimat szeretném megosztani a területi ö, képviselőjelöltekkel, ezért fel fogom hívni őket, és igyekszem majd időpontot egyeztetni. Szép jó napot, Ó, oh, jó napot kívánok! Én pedig Bárányi Ildikó vagyok, és akkor tehát beszélek. Így van, uh, így van, így van. Én az egyes választókerületnek az egyik lakója vagyok gyálom, és az ügyben szerettem önt most, mint képviselőjelöltet keresem meg. Tudunk most egy pár percet beszélni? Természetesen tudunk, tudunk hát. Köszönöm. Azért kerestem meg önt, mert... Uh, én végeztem egy felmérést, én az gyár civil csoportnak vagyok az egyik önkéntese, és én végeztem igen. egy felmérést az Adi Andre utcában, mert igen. úgy éreztem, hogy az Adi Andre utca felújítása nem sikerült túl jól. Megkérdeztem... Igen, hát ez így történt, igen. Ó, akkor ebben már is egyetért. Hát na, ezt kellene egy kicsit megbeszélnünk részletesebben, illetve más egyéb a választókerületet ér, érintő igen. problémákat, hogyha ön hajlandó egy személyes találkozóra velem. Lehet erről szó? Erről a problémáról, a probléma más választókkal is beszéltem, és nagyon sok helyen vissza-visszatért. Én szerintem ez egy fontos kérdés, és úgy gondolom, hogy beszélgetés minimum ír egy ukáli mellett, vagy valami. Ó, oh, köszönöm, köszönöm szépen. Gondolja. Hétfő délután. Jó, esetleg még ezt pontosítjuk telefonon, jó? 17-17-30 között. Nagyon szépen köszönöm. Kellemes hétféget kívánok. Viszont hallasz? Persze a képviselők nem mindig segítőkések, de ekkor is van lehetőséget közérdekű bejelentést tenni, amire kötelességük elaszóni. A TASZ honlapján adunk pár tippet az induláshoz, hogy az üzenetet biztosan elérje a célját. Ahogy ráfordulunk az önkormányzati választásokra, véhetően egyre több jogsértéssel fogunk találkozni. A következő részben megnézheted, hogy milyen lépéseket tehetsz, ha Fairplay híve vagy.